جو مشکل وقت نہ دیکھے وہ کامیاب نہیں ہوتا اور جو احتیاط نہ برتے مٹ جاتا ہے سفر ہستی سے وہ بہادری سے مرنا بزدلی سے جینے سے بہت بہتر ہوتا ہے تو یہ مشکل کام کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ اس مقدس جنگ میں فتح و کامرانی کے لیے جئیں گے ہم